Bună ziua și bun venit la un nou episod din emisiunea Pleada Anima. Iubite doamne și dragi domn, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în acest periplu către sufletul omului. Protagonista noastră de astăzi este Irina, Luana Stan, actriță, scriitoare, pictorică. un om care, la un moment dat în viața ei, a luat decizia să schimbe totul. Împreună cu ea și răspunzând la aceste șapte plus două întrebări, vom descoperi ce se află în spatele unei decizii care schimbă viața. Haideți să urmărim împreună pe Irina Luana Tan. Ce minunat să avem aici, Irina. Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația de a fi împreună cu noi. Eu îți mulțumesc mult, Monica. Să începem cu prima întrebare. Cum îți exprimi prin gând, emoție și acțiune crezul tău personal? Hm. Ți-aș răsturna întrebarea și aș o, o, aș face o afirmație din, din ea și-aș spune că manifest crezul prin acțiuni, emoții și gânduri. <laughs> da, sunt, zic eu, foarte sau din ce în ce mai conștientă de responsabilitatea pe care o am eu în și față de această lume și de acest univers. Deci ceea ce eu transmit... Din gândurile pe care le aleg, care știm bine că dau naștere la emoții, și emoția înseamnă vibrație, eu fie poluez această lume, fie îmi aduc o contribuție pozitivă. Și ceea ce eu am ales să fac și, ca să zic așa, misiunea mea de ansamblu aici, care cred că este a tuturor, de a integra Divinul în omenesc, este, este iubirea, este să ne aducem uh, contribuția noastră de ființe divine în straia umenești la îmbunătățarea și vindecarea acestei lumi și acestui univers atât de prietenos care ne susține și ne ajută tot timpul. Ce emoție se găsește cel mai puternic activ în viața ta? Mm, bucuria, entuziasm, aș putea spune. Dar am și emoții negative, <laughs> evident. Uh, deci dintre emoțiile pozitive și dintre emoțiile predominante pot spune că bucuria și entuziasmul pe care eu cumva le... sau ele sunt legate, nu știu, uh, sunt predominante la mine, dar dacă e să vorbim despre emoții negative acolo, cred că ar fi... Seamă, tristețea, cam așa. Hmm. Poți dezvolta? Um, da. Prin tot ceea ce am ajuns să fac, pentru că am început să fac altceva, <laughs> o facultate tehnică, m-am făcut inginer, mă rog, um, am lucrat în management de proiecte, în zona corporatistă, în sfârșit am plecat de acolo. Um, prin lucrarea lui Dumnezeu m-am făcut actriță. <laughs> Um, scritoare și pictoriță pictez pe sticlă mă rog, deci ce, toate activitățile pe care le fac acum um, aduc um, mă, mă încarcă, adică eu le încarc pe ele și ele se încarcă de la mine cu emoții pozitive, cu bucurie, cu iubire întotdeauna uh, tot ce ce fac acum, pentru că pasiunile mele au devenit jocuri, teatru, pictura, scrisul, este evident că le, le fac cu mare bucurie și cu mare entuziasm. Și așa cum eu doresc să transmit oamenilor și universului frumusețe, bucurie, soluții. Că există soluții pentru orice, că uh, totdeauna când o dorință îți este dată, îți sunt date și mijloacele prin care să-ți îndeplinești, și așa mai departe. Deci, având aceste jocuri, evident că eu uh, manifest bucurie și entuziasm, le, așa le fac, și multă iubire. Altfel, altfel n-aș putea, adică eu fac ceva cu iubire și mă implic total, ori nu prea mai fac. Ok. Iar ca emoții negative, e normal că mai sunt și uh, și apar și în unele din scrierile mele, pentru că eu scriu și proză, scriu eseu, scriu uh, literatura de spiritualitate, mă rugă, o dezvoltare personală, spiritualitate, articole foarte multe, dar va veni și o carte în curând pe această temă și poezii. Iar în, în poezii apar și, adică apar o gamă largă de, de emoții, așa cum este și firesc pentru că suntem oameni, și dacă n-am experimenta emoțiile pozitive și negative, dualitatea, mă rog, atunci am fi spiritele dincolo și n-am mai avea nevoie să fim aici și să învățăm. De fapt, să ne gestionăm emoțiile prin alegerea gândurilor. Chiar aici, undeva, în stânga mea, în spate, se află prima carte pe care am lansat-o la sfârșitul lui octombrie anul trecut. Se cheamă Zbor, spațiul inimii, editura Amurc sentimental. Îi mulțumesc și pe această cale domnului director al editurii, domnul Ion Machidon, critic, literar și scriitor că m-a descoperit și um, ce să spun, este prima carte, uh, este de versuri, că tot vorbeam despre versuri. Um, este o carte care s-a născut pe un drum al meu, calea mea spre mine însămi, cum de fapt să nasc toată viața mea <laughs> și um, e o carte despre mine, despre tine, despre noi toți, despre iubire, despre iubirea în cuplu, despre ajungem până acolo unde cred eu că înseamnă acasă pentru noi toți, adică conceptul de iubire cu I mare, iubirea divină, pentru că de fapt iubire sau Dumnezeu sunt același lucru, bucurie, <laughs> Uh, și noi, în primul rând, esența noastră adevărată este aceasta, bucuria, iubirea, Dumnezeu, divinitatea. Uh, de ce subtitul Spațiul inimii la titlul, după titlul Zbor al cărții? Pentru că, fără să-mi dau seama, <laughs> această carte se năștea, dar eu nu știam că se naște o carte din asta. Acum câțiva ani uh, am reînceput să scriu pentru că Scream de mică, dar am, mă rog, cu joburile pe care le-am avut, cu toate care s-au petrecut în viața mea, am am lăsat scrisul deoparte foarte mulți ani. Și la un moment dat, după ce m-am decis să-mi dau demisia și să plec din acea lume și să fac cu totul altceva, deși habar n-aveam ce urma să fac și nimeni nu m-a crezut, dar mă rog, chiar așa a fost. Și am descoperit că, că iubirea mea, cea mai mare e teatru, dar de asemenea scrisu și apoi pictura, deși mai pictam și când era mică, dar nu pe sticlă. Bun, deci, acum când m-am reînceput să scriu, m-am gândit să-mi fac un blog. Era pentru prima dată, pentru că aveam caiete de poezii, caiete de scrieri, dar nu le știa nimeni, le știau prieteni apropiați și atât. Și m-am gândit să-mi fac un blog, pentru că în sfârșit aveam ceva mai mult timp și m-am gândit că poate că scrierile mele vor ajuta oamenii și chiar așa s-a întâmplat. Blogul meu se numește www.spațiulinimiiintruncuvânt.com Nu am mai scris acolo de ceva timp, dar am scris în pagina asociată acelui blog, care se numește Spațiul inimii autor scrieri. Irina Luana San, am adăugat asta cu autor scrieri, pentru că m-am trezit cu scrieri de ale mele pe alte site-uri însușite de alții și atunci am zis, hai totuși să pune așa. Am, deci vorbeam despre subtitul acestei cărți, deoarece am vreo pe pagina Spațiu Inimii și am și un grup privat, mă rog, pe Facebook, dar pe pagina Spațiu Inimii am vreo trimis ceva de oameni care mă urmăresc și care de niște ani cunosc cam ce scriu și atunci am zis că în momentul în care se va vedea și acest subtitlu Lumea care mă știe, va ști că, că mă știe Irina, ce determină o persoană să renunțe la o carieră în management de proiecte director al departamentului de transport, șefa de proiecte europene și antreprenor pentru o carieră ca scriitoare, actriță și pictoriță? Pur și simplu, deși a fost simplu, a fost faptul că mi-am dat seama că misiunea mea în lumea aceea, nu numai la și companie, ci în lumea corporatistă și în general în lumea aceea, se terminase. Pur și simplu, nu mă mai regăseam. Nu regret nimic din toți anii aceia. Uneori, nu știu, poate că mi-aș fi dorit să, să o iau pe o cale artistică de la început, dar, de fapt, îmi dau seama, așa cum, că așa cum nimic nu este întâmplător, faptul că am făcut o facultate tehnică, ca apoi am avut o grămadă de responsabilitate lucrând în, în zona aceea, m-a învățat foarte multe lucruri, m-a crescut pe mine, eu m-am crescut pe mine, de fapt, și mi-a ordonat mintea și... Faptul că, adică, ce-am dobândit în partea aceea a vieții mele, folosesc din plin și acum. Pentru că eu sunt foarte convinsă că nimic din ceea ce învățăm nu este deprisos, nu este degeaba și mai devreme să mai târziu, oricum folosim. Deci ce mai determinat să plec a fost faptul că, bine, asta s-a concretizat așa, n-a fost un moment, momentul ăsta a fost așa cam un an, doi, în care m-am convins pe mine, m-am pregătit, nu m-am pregătit, pregătit pentru ce urma să fac, pentru că eu nu știam ce urma să fac. Uh, și la un moment dat a devenit atât de acută senzația că eu nu mai am ce căuta acolo, că a început să efectiv, să mă simt fizic rău. Uh, sunt foarte sensitivă și uh, simt energiile și, mă rog, simt uh, și nu sunt singura. De fapt, toți uh, facem asta și chiar dacă suntem conștienți sau nu suntem conștienți, iar corpul întotdeauna, prin inteligența lui, el ne traduce tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în noi. Și atunci am prins curaj pentru că eu sunt ruptătoare și eu curajoasă și pur și simplu am plecat acasă. Și nu m-a crezut nimeni. <laughs> și au zis că sunt nebună să plec dintr-o așa poziție și uh, salariu și siguranță. Uh, ce siguranță că pe lumea asta, în afară de siguranța că suntem din Dumnezeu și siguranța că lucrurile se schimbă tot timpul, nu există alta. Uh, așa că m-am dus frumos acasă. Am reușit în sfârșit să îmi fac și eu o vacanță după mulți ani. O vacanță în care nu mai stăteam cu telefonul de serviciu la ureche pe malul mării trei zile, ci am stat și eu vreo, nu știu, două săptămâni, ceva de genul ăsta, la mare, pe mai multe plaje, mai multe localități, mai multe țări și așa mai departe și nu puteam crede că în sfârșit se poate și trăi. După această schimbare, care sunt visurile și aspirațiile tale. Visurile și aspirațiile mele, o parte din ele le-am împlinit și o parte urmează să le împlinesc. După ce am plecat din zona aceea și -am, spuneam că m-am dus acasă, am pornit o mică afacere, care a mers foarte bine, însă la un moment dat am renunțat la ea pentru că nu mai aveam timp de-aia și m-am dat seama că nu fusese decât o etapă tranzitorie între ce făcusem și ce urma să fac ca și misiunea mea și anume teatru. Teatru, pot să spun că teatru a venit la mine printr-un om extraordinar, un actor super minunat, genial, care mă aude din, de dincolo, Gabi Votnar, pentru că din păcate nu mai este printre noi. El m-a descoperit. Uh, el a adus teatru la mine, ulterior uh, o altă actriță, Anistaroftei, a văzut în mine mai mult decât nivelul unui actor amator și m-a bătut la cap și m-a convins să merg să fac studii de specialitate. Am devenit actriță, am terminat Masterul în 2017, Masterul de Arte Actorului de Teaturi și de Film. Uh, joc de vreo 6 ani. Marea mea iubire este teatrul, dar sunt și actriță de film și de uh, televiziune, joc în seriale. Uh, acum, de la o vreme îmi construiesc singură performance-uri. Uh, de la A la Z singuric, adică text, regie, Light design, sound design și așa mai departe. Um, și asta este marea mea iubire. Pe lângă marea mea iubire teatru este scrisul de care vorbeam mai înainte, pe care acum îl fac chiar la modul profesionist și scrisul. Vor urma anul acesta două cărți și de una de proză, una de spiritualitate. Va mai urma o carte de versuri și probabil un roman, ceea ce știu acum, poate că, probabil că vor fi mai multe, așa. Și pictura, pictura pe sticlă pentru mine este fascinantă. Am avut două expoziții până acum. Prima, culmea, nu am fost în București, am fost invitată la Ploiești <laughs> um, și a avut foarte mult succes. A doua a avut loc în București. Uh, urmează încă o expoziție la Galați, unde am fost invitată, și încă o lansare de carte, că am avut o grămadă, vorbeam despre cartea mea Zbor, N am apucat să spun că am avut mai multe lansări, inclusiv la Ploiești, și va fi lansată și la, la Galați. Deci, și cine știe unde va mai fi. Așa că toate lucrurile astea sunt... Munca mea, dar, da, e o muncă, dar uh, este, este o minune. Este o muncă care te, mă împlinește și mă, mă fericește. Minune vorbeai de teatru ca fi durat din iubirile tale. Cât din actor rămâne după aceea în viața de zi cu zi? Cred o întrebare care toți care privim actorii atât de pasionați rămânem undeva în spate cu întrebarea asta probabil firească pentru cei care nu, nu sunt actori. Da. Um, întâi aș spune că lumea și închipuie, sau foarte multă lume și închipuie, că pe scenă sau într-un film sau unde joci îți pui așa niște măști, minți, nu ești tu. Um, și apoi, când ieși din. Nu. Arta actorului, dacă o înțelegi și o faci cu adevărat, este exact opusul măștilor și al rolurilor. Laboratorul de arta actorului este locul unde tu te duci și te dezbraci de tot ce a ce a însemnat concepții, preconcepții, uh, programe uh, dobândite de la părinți, din educație, din societate, din tot ce ți s-a imprimat de când ești copil. Da? Uh, pur și simplu te dezbraci de toate acele, inclusiv de moștile pe care le-ai uh, dobândit, <coughs> și ce faci? Te cauți, te formezi, te găsești. Deci asta înseamnă laboratorul de arte a actorului și de se și cheamă laborator. Stella Adler, o minunată actriță și un pedagog extraordinar, care a fost singura actriță de origine americană care a lucrat direct cu Stanislavski, cel care este considerat... Părintele Teatrului Modern, um, Și care, la Adler, a lăsat o metodă, i-a predat după metoda ei, pe care a, cum să zic, a, a luat o parte din metoda lui Stanislavski, din sistemul Stanislavski și a dus-o mai departe spre zonele cu care ea a rezonat. Și a făcut o metodă uh, pe care eu am folosit-o și o folosesc în combinație cu alte metode atunci când joc. Și ea spune, uh, domnule creșterea, în sens de dezvoltare, de evoluție, a unui actor este sinonimă cu creșterea ca om. Deci ce rămâne din tine după ce ai jucat pe scenă, păi rămâne tot, uh, pentru că actorul se pune pe el însuși cu ajutorul imaginației, în în, într-un set de condiții, da? dar este el însuși. Eu, Irina, dacă am un rol de, de jucat, eu, Irina, mă duc și mă pun în acel set de condiții și reacționez ca eu, Irina. Bineînțeles, înțeleg personajul, știu care păstrez firul, mă rog, primat de autor, dar eu acolo Regăsesc sau dezvolt sau scot la nivel poate părți din mine pe care nici nu le cunoșteam, pentru că eu consider că noi toți conținem absolut toate aspectele noi, doar că manifestăm ceea ce avem nevoie în diferite momente și ceea ce alegem să fim până la urmă. O rezultantă a tuturor aspectelor. În facultate, noi învățăm foarte multe tehnici de arta actorului, care sunt nimic altceva decât dezvoltare personală și spirituală. Tot ceea ce noi învățăm. Învățăm să gestionăm emoții, învățăm să trecem de la o stare la alta cu ușurință pe scenă. Învățăm o mie de, de lucruri pe parcursul acela, pe drumul acela de la a construi un spectacol, de a prim, primești rolul, îl construiești așa, și ajungi la spectacol, da? este un drum de fapt către tine însuți Apropo, eu de am făcut actriță. Asta este, nu ca să fiu eu pe scenă, îmi place să fiu pe scenă, îmi place să uh, uh, transmit publicului, pentru că spuneam că este parte din misiunea mea, ca prin artă, nu numai prin scris și prin pictură, dar și prin teatru în special, să uh, transmit oamenilor niște mesaje de care au nevoie. Și chiar mi s-a confirmat de foarte multe ori la spectacole că reușesc să fac lucrul ăsta. Însă, de ce toate. Um, metodele pe care pe care le învățăm să le folosim și cumva pe scenă ne sunt necesare și cumva obișnuit să le folosim De ce Dumnezeu nu le folosim și în viața de zi cu zi? Pentru că dacă le-am folosit teatru este terapeutic dacă îl face așa cum trebuie Orice formă de artă Știi foarte bine că este terapeutică. Dacă foarte, multe, nu știu, dacă toți actorii ar, ar folosi măcar un pic din ceea ce fac la repetiții și atunci când, când aplic aceste metode, pentru că fiecare actor are propria lui metodă pe care și-o formează din NNG pe câți foarte multe metode și tehnici de arte a actorului. Și atunci, pentru mine este important nu numai să. Adică eu transmit oamenilor în timpul spectacolelor și în timpul filmelor sau așa, dar este important ce fac cu mine în rest și ce transmit în rest oamenilor din jurul meu și Universului. Și dacă eu tot am niște metode la îndemână pe care să le folosesc ca om, da, o comunicare, de exemplu, non-violentă, asertivă, gestionarea emoțiilor, ușurința de a trece de la o stare la alta și multe alte, multe alte lucruri. De ce să nu le folosesc? De ce să nu. De asta, pentru mine, e așa o... am ieșit de pe scenă și gata, mă bag în. Sunt... Da, nu, nu, că sunt un om obișnuit. Dar sunt un om cu ce am câștigat, și în urma fiecărui spectacol câștigi. Apropo, singurul nostru pedagog român, mă refer la pedagog de arta actorului, unul singur, zic eu așa. Bine, am, au mai fost, într-adevăr, și sandamanul, dar cel care a lăsat în urma lui o metodă de arta actorului este, a fost Ion Cojar. Ultima lui promoție a fost în 2009, nu mai este printre noi. Eu ador Metoda Cojar și vreau să spun că el spunea foarte multe lucruri, printre care avea o vorbă. Procesul, nu succesul. Adică atunci când ești focusat pe drum, pe proces, că aia trebuie tu să faci, că de acolo înveți și de acolo construiești, nu e vorba că să nu ai succes, normal că ai succes. Dar dacă tu ești focusat pe succes și drumul, stai că eu mă duc numai ca să am succes, nu iese. Ca să ajungi aici, la nivelul acesta de trăire, la ce element nociv sau chiar distructiv a trebuit să renunți în viața ta? Păi am de lucru în continuare pe tema asta. Elementul ăla se cheamă atașamente. Da, atașamentele față de oameni, în primul rând, față de oamenii iubiți. Um și chiar față de copiii mei lucrării de pictură, copiii mei scrieri, da, copiii mei roluri, dar în special atașamentele în, în față de oameni iubiți și am trecut prin niște lecții destul de solicitante și dureroase în Sensul ăsta, pentru că nu aveam nevoie de, de ele, și am înțeles că atașamentul nu are nicio legătură cu iubirea adevărată. Iubirea și atașamentul se cam exclud. Și când ai acea iubire într-o stare detașată, pentru că doar atunci poți să. detașarea. Nu înseamnă indiferență, din potrivă, înseamnă să fii tu bine cu tine și să îi permiți celuilalt și să îl susții, atât dacă poți și atât dacă te lasă, să fie bine cu el, dar să-l lași. Deci și să, să trăiești prin ceea ce ești tu și, Doamne, avem atâta... Dumnezeirea în noi încât chiar nu e nevoie să ne agățăm de, de niște alți oameni care și ei sunt tot Dumnezeu, nu-i nevoie să ne agățăm, ei sunt oricum, Dumnezeu e peste tot. După lupta cu atașamentul, după partea aceea mai întunecată să spunem, care este aspectul pozitiv și cel mai important din viața ta acum? Iubirea! <laughs> Îmi amintesc, de când eram foarte mică, că nu că mi-ar fi spus cineva că nu, nu prea se vorbea de iubire în familia noastră și nu prea se pronunța acest cuvânt, dar cumva știam eu în, mi în mine, mică fiind copil, că eu m-am născut aici sau că, că cel mai important lucru pe lumea asta este iubirea și că eu m-am născut ca să iubesc. Nu știu, aveam această știință în mine Probabil că am venit cu ea. Sigur după aceea a urmat faza, crescând, a urmat faza iubirilor romantice, iubirea în cuplu, și așa mai departe. Până când am reușit să înțeleg, să mă apropi un pic mai mult, pentru că nu pot să pretind că, vai ce am înțeles eu despre iubire. Nu, pot să pretind că am înțeles mult mai mult decât știam acum 20 sau 30 de ani, sau când eram copil. Dar eu cred că, în primul rând, natura noastră, esența noastră, adevărată, este iubirea. Stând lucrurile așa, cred că tot ceea ce reușim să facem, reușim să facem bun, benefic, de ajutor și așa mai departe și absolut orice, inclusiv să bem un pahar cu apă sau să facem o mâncare, ei, aia se face prin noi, prin iubirea din noi. Cred că toată lumea știe că atunci când faci cu plăcere un lucru, nu simți că te obosește sau te așa, când îl faci cu... Când nu vrei, când ai chef, când nu te asculți de fapt, când ai chef să faci chestia aia și nu o faci cu iubire, mai bine nu o mai faci. Este normal să avem stări în care dorim să facem anumite lucruri și altele nu dorim să le facem. Iubirea, apropo, te învață să spui NU, Iubirea te învață să spui, da doar atunci când vrei, când simți, când ești în aliniere cu structura ta divină, cu Dumnezeu, cu sinele tău mai înalt. Și dacă înveți să te asculți și să te raportezi cât de des poți la această conexiune care ea există oricum la fiecare dintre noi, Conexiunea cu divinitatea din care venim și cu sinele nostru mai înalt, doar că nu toți o conștientizăm, dar ea există, pentru că altfel nu am putea trăi aici, nu am putea fi. Dacă ajungem să, să simțim cât mai des și cât mai fin această legătură, să o conștientizăm, și să, atunci cel puțin știm când suntem în iubire și când nu suntem și atunci bine, învățăm și să intrăm în starea de iubire nu poți întotdeauna, cred că știi și tu dar poți să fii în acea stare de iubire de obicei plecând dinăuntru nu din afară, pentru că dinăuntru se construiesc lucrurile, dar dacă de exemplu acum mă uit la un tablou de-al meu sau de-al tău, sigur mă apucă iubirea așa deci se mai poate și din exterior, dar exteriorul ăla este tot făcut de tine. Da? Atunci e minunat, pentru că toate lucrurile mișto se fac cu și din iubire. Iar atunci când nu avem o stare prea de iubire, e ok, e absolut ok din punctul meu de vedere, am ajuns să-mi dau voie să, să fiu așa cum pot să fiu în fiecare clipă, și atunci, pur și simplu, zic nu, nu fac. Știu că rămân aceeași ființă minunată, chiar dacă zic nu. Pentru că mă aflu pe un drum. Și fiecare în ritmul lui. Deci, aspectul cel mai important pentru mine este iubirea. Și eu zic că sunt iubire și că suntem iubire. Cu toții. Având în vedere legătura cu divinitatea pe care o simți atât de profund, ce lege universală ai simțit sau ai descoperit că a guvernat viața ta mai mult decât oricare din celelalte legi? Mai mult decât oricare. Da, mă gândeam acum la cele șapte legi universale ale lui Deepak Chopra, mă rog, denunțate de Deepak Chopra. Toate, dar... Um, legea... Pe care o iubesc la nebunie și pe care am început să o studiez mai uh, profund decât doar de câțiva ani încoace. Și care este foarte clar că acum mi este extrem de clar că uh, ea s-a manifestat și se manifestă în viața mea într-un mod, de acum pe care îl sesizez foarte uh, ușor: este legea atracției. Suntem, de fapt, niște ca niște. GPS-uri care ne acordăm pe diferite frecvențe și în funcție de cum vibrăm aia atragem și atunci învățăm cât de, cât de importantă este o calitate extraordinară cu care ne-a înzestrat Dumnezeu pe toți, aceea de creatori. Deci noi suntem creatorii vieții noastre, fie că vrem să acceptăm lucrul ăsta, fie că nu suntem conștienți, nu vrem să acceptăm lucrul ăsta. Lucrul ăsta se întâmplă. Noi creăm în fiecare secundă. Noi alegem în fiecare secundă. Nu există că nu am ce să fac, că nu pot să fac, că trebuie să fac aia, trebuie să fac altă, nu e adevărat. Tu ți-ai ales, trebuie să mă la un serviciu unde nu-mi place. Serios? Nu trebuie, nu te pune nimeni, nu te mai duce. Apoi ce să fac? La vârsta mea nu mă mai primește nimeni. Serios? Păi eu la vârsta ta am mai făcut o facultate, da? Și uite că mi-am schimbat, nu vreau să mă dau mare acum sau să dar, vreau să spun că este posibil orice, cu condiția să, îți, să te acordezi, să -ți acordezi uh, frecvența de vibrație pe vibrația dorinței pe care o ai. Este obligatoriu ca să permiți manifestarea a ceea ce dorești în lumea fizică, pentru că legea atracției ne învață că orice dorință pe care o avem este împlinită deja la nivel energetic. Ca să o aduci în lumea fizică, nu trebuie decât să o lași să vină. Și ca să o lași să vină, trebuie să, te, să, te, să vibrezi pe frecvența de vibrație a dorinței. Un exemplu foarte simplu ar fi, că, și știu că e dureros, și îmi cer scuze dacă, dar, asta mi-a venit în minte, nu poți să ai bani dacă tu te tot concentrezi pe lipsa banilor și pe faptul că nu poți să faci bani. Deci dacă tu te tot concentrezi sau pe lipsa iubirii și tu vrei iubire, păi simte iubirea aia și îți va veni. Și am ajuns la ultima întrebare cum se obișnuiește, cine așa de pe tort se pune la sfârșit. Așa. Cine este Irina Luana Stan? Pentru ea însăși și pentru lume. Ah! Păi, Irina Luana Stan este o ființă non-materială, um, foarte frumoasă și luminoasă, cu prelungire de trup în lumea fizică. Pe um, scurt, îmi vine acum, știi, să mă, <laughs> să mă bucur de acel eu sunt și nici măcar eu, ce sunt și dacă n-am fi în cadrul unui interviu acum ți-aș propune să <laughs> intrăm într-o meditație pe a fi, pe sunt <laughs> și doar să simțim viața cum pulsează și cum curge prin noi. Um, asta sunt. Sunt viață, ca noi toți. Sunt viața, sunt iubirea, sunt și neiubirea, pentru că sunt și om și Dumnezeu. Sunt uh, și sfințenie și păgânătate și... Bucurie și tristețe, dar dincolo de toate <sus> sunt din Dumnezeu și nu aș face o diferență între ceea ce sunt pentru mine și ceea ce sunt pentru lume, pentru că ceea ce sunt pentru mine sunt pentru lume și ceea ce sunt pentru lume sunt pentru mine. Exact um, um, Treaba aceea pe care o simt realmente că atunci când fac un lucru pentru mine îl fac pentru toată lumea, adică um, și atunci când lucrez cu mine personal, da? când ce, ce dar mai mare poți face celor din jurul tău și celor iubiți și celor apropiați și celorlalți decât acela de a fi bine tu cu tine. Pentru că în momentul în care ești bine tu cu tine, poți să și oferi și inclusiv, poți să oferi un mediu energetic uh, safe, corect, uh, uh, vine să zic, sănătos, îmi găseam să cuvântul. Da, um, deci uh, ceea ce fac pentru mine, automat fac pentru ceilalți și ceea ce fac pentru ceilalți, fac că vreau, și automat fac pentru mine, pentru că eu mă cresc pe mine prin toate aceste lucruri. Deci, de asta nici nu cred în datorie, și nu cred că ne datorăm ceva în unii altora, nu cred în obligații, nu cred într-o singură datorie, o obligație cred, aia pe care o am uh, față de mine însă, ca ființă uh, divină întrupată aici. Aceea de a fi fericită, de a-mi fi bine cu mine și de a, cum spuneam la începutul de interviului, de a avea grijă la ce emit în jurul meu. Ori poluez universul, ori îl fac mai frumos. Și eu vreau să-l fac mai frumos. Dacă ar fi să oferi un dar în cuvinte oamenilor care poate trec prin momente dificile, pentru că nu se regăsesc, pentru că se simt judecați, pentru că le este teamă, ce le spune? le -aș spune că sunt minunați și că asta ne e O, Doamne, dacă ne-aș fi trecut și eu prin atâtea dacă nu m-aș fi desconsiderat singură, dacă n-aș fi avut încredere, am trecut prin perioade în care, multe în care nu aveam încredere în mine, în care nu mă consideram suficient de bună, suficient de... nu. Toate astea sunt programe parazit. Aș vrea să le transmit tuturor că nu există problemă fără soluție, fără rezolvare. Că în momentul în care um, Treci printr chiar printr-o tragedie și eu chiar am trecut nu prin una, prin mai multe. Există întotdeauna un dar în spate pe care da, nu poți să-l vezi atunci, nu ai cum să-l vezi atunci. Dar dacă vrei să-l găsești, ulterior chiar îl găsești și te trezești că nu mai ești tu cel de dinainte de a parcurge acea uh, încercare, tragedie, perioadă foarte grea. Și altcineva, e adevărat, poate că ai nostalgia de a fi cum, era, cum erai, dar până la urmă te convingi că n-ai fi, fi putut să fii tu cel de acum dacă nu ai fi trecut prin acea perioadă și e mai bine să fii tu cel de acum pentru că ești din ce în ce mai trezit și din ce în ce mai conștient și din ce în ce mai regizor al vieții tale. Și vreau să vă spun că... Tot ceea ce vrem se poate și că, în general, în această lume, cam totul este trecător. Uh, Lucrul care este și o veste bună și o veste radă, veste, vestea bună este că răul nu durează la infinit. Întotdeauna după iarnă vine primăvară, întotdeauna după ploaie vine soare. Așa că nu disperați, sunteți din Dumnezeu, sunteți minunați, sunteți iubire, căutați iubirea. Să se rezolve toate voi le rezolvați. Da? Deci, nu că Dumnezeu nu se bagă nici. Nici Dumnezeu nu se bagă dacă noi nu vrem. Dar Dumnezeu se bagă în momentul în care vrem și facem și noi ceva ca să ne ridicăm din starea aia. Mulțumim mult pentru iubirea aceasta care emană în jurul tău și mulțumim pentru, pentru cuvinte care sunt precum mărgăritare. Mulțumesc mult, Monica, mă emoționez. Eu îți mulțumesc pentru, pentru invitație și pentru această oportunitate. Mulțumim mult tare. Te iubim! Și eu, și eu vorbesc, și eu te iubesc. Ce inspirație ne este Irina Luana Stan! Atâta iubire, atâta emoție și atâta crez. Sper să vă aducă lumină și blândețe și dragoste pentru ființa voastră divină. Eu vă aștept. Să deveniți voi înși vă protagoniști Pleiada Anima. Pentru că despre asta este vorba. Oameni care au avut curajul să spună, gata, îmi ascult inima, care să pun în fața dumneavoastră și dau istoria lor, dar nu pentru a avea ce spune, ci pentru a împărtăși cu noi toți ce înseamnă iubirea de sine și așezarea pașilor pe calea ce duce spre suflet. Sunt Monica Elena Leșan, și ca întotdeauna vă transmit toată iubirea și lumina ce în mine intră și în voi se duce. Vă mulțumesc foarte mult! La revedere!